السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم يا شباب ان شاء الله تكونو خير رجعت لكم فيديو جديد طبعا اليوم يا شباب لعبنا السيزون الجديد اول شيء بصور من البي سي جهازي معفل ثاني شيء بلعب من برن... بلعب من برنامج باس ريموت لا تنسوا اللايك والسبسكرايب لا تنسوا الصلاه على النبي وخليكم مع المقطع طب وين لتلي... التريلر وين التريلر اه الحمد لله اجى يلا نحن... ايس فهمنا... اول الضالف.. كل المعارك لا تحتوي على بناء الله اكبر بسم الله الباص مغيرينه ايش هي الاشاره زي سترايك لما تقتل واحد هيك تحط كل المعارك متغير وين الشغل الاحمر خلينا ننزل على هاي المنطقه لان اول جيم اهم شيء السنايبر من المسافات بعيده اوكي شلون شو بس تشوفه عشان نشيل المشي البطيء ليش ليش المشي البطيء؟ واحد واحد واحد ربط هاي اللي شفناها بيطلعوا منها بتسلقوا وتوقع من هاي تصيفوا <تصفيق> هاي <تصفيق> نرمى مو هنا ايوه يا عمي شنو هالفريمات هاي؟ يعني كل مكان في طائر ولا ايش؟ ايش متوزعين كل المال؟ ايش قصتهم؟ بس سبايدر مان والله هو انا في كل شي في واحد في واحد ماي انا احتفيت انا احتفيت انا احتفيت <تصفيق> اعطيني طب طيب شو دخله؟ آه، ااا ما بسرعة وتطلع. حرام. هديها شوي، هديها لأن الكرسي بينشق. لا يطلع وين؟ عليكم نو نو او براذر والله لا شايف البنك ولا شايف شيء ايش ايش البنك اذا جوده الفيديو <تصفيق> راح تكون <تصفيق> الطياره لازم على البيو، تنزل مكان، آه، يعني، كيف كيف كيف كيف، اه، إيش صار؟